The benefit Suomessahan vuonna 1978 tuli kultaisuai-laki ja, ja samassa yhteydessä alkoholia ja tupakan mainonta kiellettiin. Tupakkayhtiöt alkoivat satsaamaan erilaisiin tapahtumamarkkinointiin ja eri uusiin tuoteryhmiin vaatteita ynnä muita. Ja sitten sit kun aletti väreillä vaikkapa, et, et tota, jossain formulakisassa niin oli tietyn näköisiä, siellä ei ollut minkään tuotteen nimeä eikä brändiä, mutta siellä oli tietyn näköisiä värejä ja kuvioita, josta ajattelin, että oikein okay, Tästä. Tupakkateollisuus niin se on ollut mielikuvan markkinoinnin edelläkäviä jo kauan kauan ennen kuin mitä tupakointi edes rajoitettiin, ennen kuin ymmärrettiin, että se on haitallista ja alettiin rajoittamaan sitä. Vaikka tämä kaikki ei uppoisi just suhun, niin, niin tota, se uppo niin moneen, että siihen sit vuosikymmenestä toiseen kaadetaan kymmeniä tai satoja miljoonia dollaria rahaa. Että, että näin näin toimii mielikuvan Piilomainota on semmoista, että ei avoimesti kerrota, että mainostetaan, vaan just esitellään jotain tuotetta ja kehutaan jotain tuotetta jossain televisio-ohjelmassa, lehtiartikkelissa tai nykyään somessa. Että se on hassu, että Piilomainota-termi on melkein unohtunut ja se on laajempaa ja ajankohtaisempaa kuin koskaan. Ja huumori on kyllä se, jolla, jolla uskon, että nuoriin pystytään vaikuttamaan. Tämä on nyt ihan tämmöinen ajatusleikki, että rap-artisti tunnettu, rap-artisti, huumoria ja sitten hyvää musiikkia, niin siinä voisi olla, olla tota, ja sitten tämmöinen piiloviesti, että dance, dance, dance, dance, dance. Tava dance. Monet nuoret ja lapset kokee ne vaikuttajat itselleen kavereiksi, ja sitä kautta luottavat heihin ja heidän mielipiteisiinsä huomattavasti enemmän kuin mihinkään muuhun markkinointiin. Idean kome, tässä on sinut blog, mitä sinä tykkäisit uudesta tavarasta, Team Sergeant of All Dance. Somemarkkinoinnissa niin aika usein näkee, kun lukee joku influenssi, joku vaikuttaja, kun se kertoo jostain, niin sit se lukee siitä että kaupallinen yhteistyö. Ja se on, se on just niinku reilun pelin mukaista. Mutta kun somessa ei ole rajoja, niin siinä me saadaan välillä mennä, että et miksi tuo käyttäytyy noin, miksi toi käyttää tuommoista tuotetta, mistä käyttää tuommoista palvelua, miksi on tomu vaatteet, miksi se syö tuommoista, miksi se elää noin, miksi se harrastaa tuota juttua, miksi se kokeilee ennen kaikkea tuota juttua, niin meillä menee väillä somessa ohi, että hei, nyt tämä onkin, tuo tyyppi tekee sitä sen takia, koska joku maksaa sille siitä. Jos ne artistit niin haipaa tupakkaa, alkoholia, nuuskaa, jotain tiettyä brändiä, niin se mahdollisuus, että siellä takana ollaan tehty yhteistyötä, annetaan niille nuuskaa tai annetaan niille rahaa, niin se on jotain kautta. Niin se on aivan mahdollista ja jopa todennäköistä. Kun moni saattaa ajatella, että no, tämä ei ole nyt mikään kaupallinen yhteistyö, että kyllähän mä nyt voin vapaa-ajalla käyttää vaikka nouskaa ja laittaa siitä Instagram-storiin, että ei sillä ole mitään merkitystä. Mutta se ei ole niin, vaan sosiaalisessa mediassa vaikuttajalla on iso vapaus tehdä kaikenlaisia sisältöjä, kokeilla erilaisia juttuja, mutta myös tosi suuri vastuu. Eli kyllä nämä on seikkoja, joihin totta kai pitäisi puuttua, ja en, en missään tapauksessa usko, että se on sattumaa. Miksi joku tekisi viisin jonkun brändin nimellä, jos ei siinä olisi taustalla joku yhteistyö? Jos te esimerkiksi näette hyvät nuoret, että siellä ää, joku ää, esimerkiksi DJ että siellä on aina sama röökyboksi, sama nuuskaboksi, sama olut tai joku, niin sitten voi kysästä, että somessa on sitten se toinen kanava toiseen suuntaan, että hei, onko sulla maunporo sponssi, onko sulla ton bisse-merkin sponssi, että somessahan sä voit kysyä suoraan ja sitten usein se voi niin kun olla sellainen kysymys, josta muutkin ovat kiinnostuneita.